Η απόδοση σου είναι απογοητευτική. Η μιζέρια μειώνεται στην κοιλάδα των κέντρων. Ενώ η χαρά όλο αυξάνεται. Δεν μπορώ να κάνω τίποτα αφού έχουν ανοίξει και το φίλιο σκύλων. Μην περιμένουν ότι εγώ θα τα βάλω με τα κουτάβια. Μα αυτό ακριβώς είναι που περιμένει ο Πρόεδρος. Ah, ένα τελευταίο φάντασμα για επιθεώρηση. Oh, Όχι, <εστικόβο> είναι ανάγκη. Το Συμβούλιο Φαντασμάτων προσκαλεί τον Σκρατ. Hey, hey, hey! το Συμβούλιο Φαντασμάτων, μια χαρά μου φέρεστε; Ειδικά εσύ. Εσύ, κύριε Βλωσυρόλελεκη, κύριε Πρόεδρε. Ε, μανε, μανε, μανε. Σκρατς, είσαι αφάνη. Ομόσε, αειδιαστικό. Αλλά δεν γίνεται να παραβλέψουμε τα γεγονότα. Η πόλη σου των Brighton είναι πραγματικά ένα άθλιο μέρο. Θα βαθμολογήσουμε την απόδοσή σου ω ικανοποιητή. Λοιπόν, η δουλειά μα τελείωσε. Με, φύγαμε για το κλαμπ φαντασμένων στοιχειωμάτων. Αχ! Εκεί λένε ότι είναι καλό. Έχει κανόνες ένδυσης, να φορέσω παντελόνι, να βάλω τρυσμόδια. <laughs> Εσύ δεν είσαι καλεσμένος, κράτς. Αλλά είσαι ελεύθερο να φύγεις. Βλάκε! Τους τους χρειάζεται. Έτσι κι δεν ήθελα να πάω στο παλιό του Μου αρέσει να είμαι μόνος. Μου αρέσει να κάθομαι ολομόναχος. Δεν χρειάζομαι για παρέα κανέναν άλλον. Ξέρετε τι βλέπω εγώ εδώ! Αμέτρητες δυνατότητες! Ξέρετε τι βλέπω εγώ! Μια νέα αρχή! Και yeah. yeah. έτσι να συνεχίσουμε, Ντάριλ! πια οι καταστροφές, έφλεκτες ή άλλου τύπου! Δεν δίνω καμιά υπόσχεση!